Програмиране на заваръчен апарат Fronius PK 5200 Табло за управление на заваръчен апарат Fronius и връзка към робот кука. Важни неща в самото начало Връзката между робота и заваръчния апарат трябва да бъде изключена Тоест, робота да бъде изключен или да бъде прекъсната връзката с помощта на ключ. След като това е направено, трябва да се премине от режим Job. Ето тук свети Job. В режим заваряване Mic Mac. Става чрез ето тези стрелки. Отиваме на режим заваряване без пулс. Съответно тук имаме а, как работи ръкохватката, ако необходима промяна, промените стават ето тук, долу. А, след това имаме заваръчния газ и девелина на телата. За да направим програмирането на заваръчния апарат, първо ще нагласим всички параметри. Параметрите могат да се нагласяват от този зелен бутон, в ляво ще го наричам бутон 1 и бутон 2. В случая виждате, че на бутон 2 има една лампичка зелена, която свети, означава, че можем да регулираме тези параметри. Повечето от параметрите са синергично свързани и промяната на един параметр може да окаже влияние върху промяната на друг параметр. Обикновено най-елементарен пример това е връзката между а, сила на тока и волтажа. между тези два параметра Сега, а, как става регулирането? А, преминаването в режим а, F1 и съответно а, става предвижване по ето тази скала В момента имаме размер на шива дебелина на а, заварявания материал Съответно, имаме ампеража, имаме подаване и с това се изчерпват параметрите по първата скала. Във втората скала имаме ето, включих я, В момента е на волтаж. Скорост на подаване на телка. Режим за капане или за регулиране на капането. Това е в случаите, при които можем да приближаваме или да отдалечаваме Дъгата от точката на заваряване, т.е. да повдигнем заваряването там, където сме планирали, или да я вмъкнем в, заварач, в материала. Следващия елемент е корекция на капване. Препоръчително е настройките на тези елементи да бъдат около 0 и единствено в случаите, в които е необходимо те да бъдат променени в стойности в минус или в плюс така че стойностите в десния екран ще се стремим да бъдат около 0 в лявата част дебелина размер на шева ще го увеличим до 2 мм след това имаме дебелината която ще намалим това е важен параметър, който трябва да бъде настроен, около 2 мм. В случая вратката оказва а, съпротива. А, и ще настроим а, ампеража. Като в ампеража е настроен на а, 110 ампера, което съответно показва, че а, ще имаме 17,9 волта а, сила на. А, т.е. напрежение. След като сме настроили параметрите и сме проверили всички елементи, от, а, които са ето в тези зони, а, можем да преминем към самия процес на записване на програмата. А, това са последния начин. Бу натиска се бутона Setup, еднократно, избира се програмата. Ако програмата съществува, е изписано, т.е. ако не съществува, пише No Program, в случай нека да бъде 19-та програма или с вратката мога да избера друга програма. Виждате как преминаваме 18-та. Имаме програма 19-та. Но no прок изписва. Така че аз ще избера 19-та програма. За да извърша записването, отново отивам на бутона setup, натискам го и задържам. Изписва се про и след това про Фактически стана програмирането. За да напусна. В на програмиране еднократно натискам отново Setup, кратко и преминавам в режим Job, при който 18-та програма съдържа а, параметрите, които а, зададох. Съответно имам 19-та програма, която настроих преди малко и бих могъл да видя всички елементи от програмата, като пак повтарям връзката между лявата и дясната скала. Много често е синергична и промяната на параметри в едната скала оказва влияние върху другата скала. След като сме направили програмирането и сме минали в режим Job, можем да включим работа или да включим връзката между работа и заваръчния апарат.